Já to mám hrozně rád v Česku, čili určitě bych, určitě bych jako hlavní základnu zvolil Česko. Pak na zimu bych se asi přesunul někam do tepla, někam na jih. Případně bych trávil delší dobu lyžováním, můžeme mám rád lyžování, tak někde na horách. Potom v létě bych se možná rád čas třeba surfingu, čili, čili nějaká exotická destinace. Tak kdyby peníze nebyly problém a mohla bych si vybrat, tak bych asi jela na, na takovou prodlouženou cestu po světě, abych mohla všude tak zůstat tři měsíce a opravdu poznat to místo, protože um, um, bydlet na jednom místě a zase se zařizovat a snažit se usadit, by mě asi moc nebavilo, protože jsem toto dělala posledních šest let asi už třikrát ale radši bych poznávala více míst, ale do větší hloubky, než jenom jet tam jakoby na návštěvu na týden. Takže já bych si zvolila opravdu pár míst v, Jiho, v Jižní Asii, kde jsme ještě nebyli. Určitě bych chtěla být někde kolem Číny a Mongolska a Tibetu. Tam mě to taky zajímá. A Protože mám prostě hodně už cestovaného, tak bych asi tu třetí lokaci viděla někde v Jižní Americe. Kdyby peníze nebyly problém, tak pravděpodobně bych na svém životě nic nezměnil, nebo mě teďka nic nenapadá. Stále bych bydlela v Praze, stále bych bydlel ve sdíleném bytě, protože mám rád společnost, a mám rád sdílení takových těch různých názorů, nějak by to byla nuda. Zastávám ten názor, že když něco chce člověk změnit, tak by to měl udělat hned. A dá se to udělat jenom mrknutím oka. Není to o penězích, je to o tom prostě říct. Jsem nespokojený s tou situací. Může to být třeba to bydlení, když mu to. Nechci být s nikým jiným, tak si můžu pronajmout nějakou malou garzonku někde na okraji Prahy, která je finančně dostupná. Budu cestovat víc, ale jestli pro mě je priorita bydlet sám, dá se to změnit. Takže já bych asi nic neměnil. Zatím jsem spokojený s tím, co mám.